як уникнути міські входи в цьому вузли там взагалі немає ніяких проблем по якої, по якій би системі ви не формували собі е мансарду виходить так що основне утеплення йде ось тут зараз по останньому ДБН вам потрібно двойне Хлопці, не одинарне вже перехресне, а двойне перехресне утеплення. Тобто спочатку ви робите брусочок, наприклад, в цьому напрямку. Робите утеплення. А потім ще брусочок в цьому напрямку. І знову робите утеплення. А тепер подивіться, де знаходиться ваша кровільна скоба і маурлат. За утеплювачем. Зрозуміло, чому треба робити перехресне утеплення в, в, в, в, вниз, а не вверх. Тому що, коли ми робимо вниз, в нас цей вузол виходить краще, тепліше. А якщо ми будемо робити перехресне утеплення ось сюди, ну тоді нам, нам треба ще оздоблювати оцей вузел, щоб тут було місце або деревом обшувати, або щось покласти ще додатково там, і так далі, тому подібне розуміло ось а так ми пара ізоляцію зробили Це, там все холодно сухо і нехай воно там собі працює йдемо далі